السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم إبراهيم العنزي أرحب فيكم في قناتي، اليوم عندنا إن شاء الله شرح عن طريقة فورمات لابتوبات الماك، الطريقة إن شاء الله جداً سهلة. أول شيء تسويه تضغط الكوماند مع الآر حرف الآر وتشغل الجهاز. لما تضغطهم تشغل الجهاز. تنطر عليه شوي. اول ما يشتغل الجهاز معاك شيل ايدك منهم يأخذ وقت شوي هذا العداد يطول بعد ما يخلص العداد إن شاء الله راح تطلع لكم الصفحة هذي امش معاي بالخطوات وحدة وحدة الأخيرة نضغط على أهني ثاني وحدة ماكو اس أو يمكن لها اسم ثاني عندكم بدينا نروح نضغط هنا نضغط على الخيار هذا اليمين نطلع من هذا المكان نختار هنا ثانية واحدة التالي الموافقة نختار هنا نضغط على البارتيشن انستول ننتظر الحين يحمل النظام من موقع ابل وهذا كل شيء ان شاء الله يعطيكم العافية و... وان شاء الله اكون افدتكم بالشرح مع السلامة